Pel desè aniversari, sobretot moltes felicitats a tota la xarxa i especialment a cada un dels punts TIC que han fet que avui en dia doncs, la xarxa sigui el que és. I que endavant!